Els homonots són aquells homes homos que han anat més enllà dels seus interessos personals, immediats i petits, i han mirat pel col·lectiu homosexual masculí del nostre país i en formen part de la seva memòria. Els entrevistats al llibre del periodista Francesc Soler són en resum aquells que han obert el camí perquè tots els que han vingut després puguin tenir drets i llibertats. El títol de l'obra sorgeix d'un joc de paraules entre homo, homosexual i homonots, títol de la sèrie de retrats de personalitats socials catalanes que va realitzar el destacat periodista i escriptor català Josep Pla a mitjans del segle XX. Crec que en general som un país amb molt poca memòria, molt desmemoriat i que ens acostumem molt ràpidament a viure bé a les bones situacions. Per tant, em semblava que en aquest moment en què hi ha hagut ja una equiparació legal, sobretot amb l'aprovació del matrimoni homosexual, vivim, a més a més, a Barcelona, la capital de Catalunya, que és una ciutat sempre molt tolerant, molt més oberta que la resta de l'Estat, i, per tant, hi havia el perill d'oblidar o que les noves generacions oblidessin el que és, però no memòria històrica, sinó que és la memòria més recent, estem parlant de, de, de fa 10 o 15 anys. El pròleg està signat pel conseller Santi Vila membre destacat del govern català i la política del país, que és públicament homosexual, cosa que fa tan sols uns 10 anys hagués estat impossible. Un fet que posa de manifest fins a quin grau s'ha avançat en visibilitat i drets en els anys abordats en homonots. Crec que és un llibre fet eh, des d'un moment dolç, des d'un moment positiu, que és aquest d'àmplia acceptació d'un conseller, per exemple, d'un partit no precisament progressista o no lligat amb els tradicionals partits progressistes, que són els primers que van agafar la bandera dels drets de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals a casa nostra, doncs que pot signar un pròleg eh, en un llibre com Homonots. El llibre pretén, amb entrevistes, estimular la memòria col·lectiva homosexual dels darrers 40 anys a Barcelona, a partir d'un gènere popular i accessible més enllà d'academicismes. Llavors em va semblar interessant i em va semblar oportú recuperar aquesta memòria col·lectiva de l'homosexualitat i no fer-ho com un llibre d'història, tampoc fer-ho com una espècie de centural homosexual, sinó fer-ho amb un cert sentit de l'humor i, sobretot, a partir de deu trajectòries vitals, deu persones molt diferents, que sobretot el que tenen en comú és que han hagut afrontar uns reptes semblants, l'assumpció de la pròpia sexualitat, la sortida de l'armari, la lluita contra el franquisme, l'errupció de la sida i llavors sí, l'equiparació dels drets de legals, de l'homosexualitat. Per tant, amb uns reptes semblants i, sobretot, eh, també amb una actitud a la vida valenta. Crec que són vides eh, molt creatives. El conseller Santibel, que ha fet el pròleg, diu són gent que han fet de la seva vida una autèntica obra d'art. Llavors, crec que l'art de viure és una mica el que reflecteix aquest llibre. Soler entrevista a Jordi Llobet, Jaume Sant Andreu, Miquel Iceta, Jordi Petit, Armanda Fluvià, Llibert Ferri, Ferran Pujol, Ventura Pons, Nazario i Juan P. Julià, persones que han destacat per la seva trajectòria entre els membres del col·lectiu Gai Català. No és un cànon. Són aquestes 10, eh, segurament n'hi podria haver 15 o n'hi podria haver 20. Jo crec que alguns noms són obligats, per exemple Jordi Petit, Armanda Fluvià o Ferran Pujol, pel paper que han tingut com a activistes, crec que fer una memòria col·lectiva de l'homosexualitat dels darrers 30 anys i no incloure hi persones tan importants com aquestes seria un frau. Més enllà d'això, he intentat fer un llibre representatiu, un llibre que també ajudi a trencar estereotips associats a l'homosexualitat, només a persones per exemple, d'esquerres o a persones molt militants o a persones lligades a l'espectacle, a les arts etc etc. O monògia ja, des de gent de dretes empresària, fins a gent com el Nazario, que és exactament el contrari. Omonots aborda des de la pluralitat de la història del col·lectiu amb temes com ara la dura lluita contra la repressió franquista, l'explosió de llibertat dels primers anys de la democràcia, l'aparició de la pandèmia de la sida i, finalment, els actuals anys d'oci i igualtat jurídica després de l'ampliació del dret a matrimoni a gais i lesbianes. Tot un referent per a aquells que vulguin conèixer de prop la memòria recent dels gais a Catalunya.